От ви спитали, як так може бути. Е, так може бути тому, що Донбас взагалі регіон, який, ну, це не просто депресивний регіон, розумієте, там настільки великий комплекс, таких грона проблем, і головніше, наприклад, тому, що там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей. Виконує, повірте, я абсолютно свідомо про це говорю. От якщо брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Що не менше мільйона півтора, там просто зайвих людей. Що хочу сказати, нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес, а Донбас треба просто використати як ресурс, який треба, відповідно з приводу розуміння Донбасу. Мені здається, що ну, в мене немає зрозуміння жодного рецепту, що тут можна зробити швидко, але ем, найголовніше, що треба зробити е, в даний момент, е, як це там жорстоко не призвучить, є, певне, є певна категорія людей, яких треба просто вбити.